В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцями, котрі загинули під час виконання бойових завдань. Комісія новообраної парафіальної ради Святопокровського кафедрального собору Хмельницького продовжує описувати майно релігійної громади. Великодній ярмарок запрацював у середмісті Хмельницького. Що можна придбати? На війну 25-річний Максим Хохлачов пішов добровольцем. Розповідає його побратим Олексій. З 24-го почалася повномасштабна війна. 26 числа ми вже були.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 Хай йому земля Поховали військових службовців на алеї слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.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 обласної військової адміністрації Інна Михайлова. 24 лютого минулого року в нас 170 громад вийшли, ну, фактично з підпорядкування колишнього Московського патріархату. Більша частина перереєструвалася в ПЦУ, а і ще одна частина в незалежної церкви. За словами Віталія Підгайчука, вихід із підпорядкування Московського патріархату був фіктивним, а хмельничани не раз скаржилися, що богослужіння в соборі правлять російською. Так каже священникі Святопоко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 Наразі на території собору відбувається дія комісії, яка все опечатує, звиселяють архірея. Ми допомагаємо просто збирати речі. Совщенникам не дозволено збирати особисті речі, поки що тільки владеці дозволяють. Я нічого не знаю.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 Заяву до поліції сьогодні написав колишній військовослужбовець 19-го окремого стрілецького батальйону Артур Ананьєв з приводу побиття в Святопокровському кафедральному соборі. Про це у Суспільному Хмельницький розповів сам чоловік. Начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега каже, на підставі поданої заяви додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. За словами Артура, зараз він перебуває на а також фіксує побої. Якщо якісь люди хотіли переходити в інші храми, ну, з Московського патріархату хотіли перейти в українське ПЦУ, вони направляли просто в ті села тітушок, бабушок, які ходили, обдурювали людей, що не потрібно переходити. Вони проповідували про один народ. Я вирішив піти перевірити, чи якось ситуація помінялася. «Я прийшов на службу, подивився, постояв, послухав, там, хвилин 10, я зрозумів, взагалі нічого не міняється, все як було, так і є, і я звернувся до людей з запитанням, скільки повинно ще загинути людей, щоб ви перестали молитися в Московському патріархату, і після цього цей, не знаю, чого можна називати піп з неймовірними бійцівськими здібностями, Разом з іншими такими ж представниками накинулись і почали бити. Вони там викручували руки, душили і давали почочене, скажем так, все робили то, щоб не мало відбуватися в церкві. Артур Ананьєв каже, не очікував, що через відео у соборі збереться стільки людей. Він особисто, каже, не міг прийти через погане самопочуття. Не зміг бути причастним до таких державотворчих рішень Хмельницької громади. Взагалі українці – це дуже згуртований народ, але такого жоотажу я не очікував. Чесно кажучи, мені було дуже приємно. Те, що люди відгукнулися. Стосовно вибачень, мені дуже сподобалося, як сказав мій побратим маестро, нікому не нужні його вибачення. Він вибачення, якщо хоче просити, він їх буде просити на фронті. Нагадаю, вчора соцмережами поширили відео з бійкою у Свято-Покровському кафедральному соборі. Як розповів Суспільному священик Олександр Рибчинський, бійка почалася на ранішньому богослужінні. За його словами, коли деякон виносив Євангеліє, середину храму чоловік у військовій формі почав обливати його водою і бити. На місце викликали поліцію. Олександр Рибчинський каже, деякон написав заяву в поліцію. Як розповіла у неділю старша інспекторка пресслужби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Викторія Тимощук вирішується питання про притягнення громадянина у військовій формі до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За фактом події, які зафіксовані на відео, порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 – хуліганство. Про це розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. Торгівля на Великодньому ярмарку в середмісті Хмельницького через дощ, що йшов із самого ранку, не зібрала багато покупців. Із 10 запланованих ярмаркових будиночків запрацювало 8. Відвідувачі – поодинокі хмельничани з парасолями. – На закупи ходилися, і так, ідемо додому, і зайшли на ярмарок, і все. – А не будете.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 Товари на ярмарку – тематичні до Великодня кондитерські вироби, солодощі, хлібобулочні, великодні свічки у вигляді яєць та крафтові сири. Кондитерські вироби, торти-тістечка і презентує одна із хмельницьких кондитерських компаній, розповідає її маркетологиня Світлана. Каже, великодні паски виставлять на продаж за кілька днів до Великодня західного обряду. У нас є торти-тістечка на щодень, також замовна продукція, дуже популярна на весілля, ви бачите, караваї, обрядові хліб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 В студии для вас работает Юлия Пазенко.